20 осіб зібралися за підрахунками Суспільного минулої суботи о дев'ятій годині на третьому поверсі Запорізької обласної державної адміністрації. На вакцинацію прийшли державні службовці та їхні рідні. Щеплення у трьох приміщеннях робила одна мобільна бригада вакцинної комірнаті компанії «Файзер». Проти показань немає, можна все, желательно можна не паритися, не натирати місцевий коло Добре? Перші 30 хвилин ви у нас. Ліана Черевко працює в апараті обласної державної адміністрації. Каже, прийшла вакцинуватися, тому що раніше не мала такої змоги, а також не хоче ризикувати життям своїх рідних. Я хворіла і мені лікарі не дозволили. Як тільки дозволили лікарі, я прийшла вакцинуватися. У мене серйозне захворювання і я захворіла на лугині, тому чекали, коли пройде хвороба. І можна буде вакцинуватися. Я прийшла сюди для того, щоб інші, глядя на мене, прийшли вакцинуватися. Познайомство сюди прийшли. Нам сказали, що тут відбувається вакцинація. Я і дружина, ми вакцинувалися. Щоб не хворіти, як мінімум, ми це зробили. У нас на роботі організували вакцинацію, але, на жаль, коли це було, ми хворіли і не можна було цього робити. Начальник відділу департаменту захисту довкілля облдержадміністрації Андрій Компанієць каже, нині щепився першою дозою вакцини. Загалом у його відділі вакциновані всі п'ять розпівробітників. По-перше, потрібно бути свідомим громадянином нашої держави, тому я прийшов, отримав першу дозу вакцини. Будемо дуже сподіватися, що вона допоможе не захворіти, а також змінить скажімо так, загальний стан захворюваністі в нашій країні і безпосередньо в нашій області. Це не перший раз, це, мабуть, вже чи п'ятий, чи шостий. Ми досить часто сюди приїжджаємо, досить багато людей тут вакцинується. Тим паче, що це субота, це дуже зручний час для більшості працюючих тут людей. Ми мобільна бригада. Мобільна бригада це бригада, яка приїжджає вакцинувати зорганізоване населення. Тобто є колектив, працюючий колектив. Його керівник, цього колективу збирає список людей, бажаючих вакцинуватися певною вакциною, заявлює, що вони хочуть вакцинуватися в кількості певної кількості осіб. Ми приїжджаємо і вакцинуємо цю заявлену кількість осіб. Іноді буває таке, що хтось захворів, хтось не доїхав. Тоді залишається на дві дози, і щоб їх не виливати, не знищувати, не утилізувати, ми вимушені шукати людей. Це можуть бути також родичі, вони приїжджають, якщо когось супроводжували або хтось зі спрацюють спрацюючи у цьому приміщенні. Тобто, ми можемо вакцинувати залишковими дозами якихось інших людей. За словами Олени Головчанської, протягом двох годин праці мобільної бригади 25 вересня в обласній державній адміністрації щепилися 67 людей. Дар'я Пасічник, Андрій Варінов, Новини на Суспільному, Запоріжжя.